Gaurko bideoak bizati ditu, lehenengo gauzatxo bat esplikatuko dizuet, eta gero, sozketa baten parte hartzeko aukera izango dezue. Oaindalagun batzuk, kode sintaxek garatutako jarri hon aplikazioa aurkeztu zen. Android mobiletan instalatu daiteken aplikazio bat da, eta euskerazko ikusentzunezko edukiak biltzen ditu. Webgune edo plataforma diferentetan publikatutako euskerazko bideoak leku bakar batean biltzen ditu. Horrela, bertara iristea erresagoa da. Eta nungo edukiak topatuko ditugu jarri honen? Ba, dibidez Berria Telebista, Amaika Telebista, Bertsoa.eus, Gazte Zulo, eta beste pila bat. Eta hoi eguzti nartzen, noski eta bideo egiteko arrazoia ba nere kanaleko edukiak. Eta gainea, aplikazioa Chromecast-ekin da. Eta zer esan nahi du honek? Ba, gailo txiki hau baldin badaukazue, jarri hon aplikazioan dauden bideoak telebistan ere ikusi ditzake zuela. Olako traste txiki batek berrogei euro inguru balio ditu eta wifi bidez egiten du mobiarekin lotura. Alare, instalatzeko garaien kajan bertan daude instrukziok eta oso errexe egiten da. Eta hemen dator bideoko bigarren zatia, zozketa. Nere bideok jarri hona aplikazioan sartzeaz aparte, olako bi traste oparitu dizkiate, bi chromecast oparitu dizkiate. Zuen baimenarekin, bat niretzako hartuko dut, ba, nire ere ilusio egiten ditelako nire burua telebistan ikusteak, eta bestea, ba, zuen harten zozketatuko dut. Zozketan parte hartzea alik eta errexena izan dadin, hainbat aukera jarri ditut. Aukeretako bada, komentario bat uztea bide honetan bertan. Komentario politien bat uzten balin badezue, ilusio egin dit, ba, zer gatikan ikusten dituzuen nire bideok, edo zer ikustea gustatuko litza izueken, baina, bueno, edo zer gauza jarrita ere kontutan hartuko dut. Parte hartzeko beste aukera bat da, Twitter bidez. Twitterren publikatuko dut bideo hau eta bideo hau publikatzen duten txioari erantzuten balin badiozue, berdin, zozketan parte hartuko dezue. Hirugarren modua Instagram bidez da. Publikazio bat egingo dut bideoari buruz eta hor, komentario batuzten uzten balin badiozute, listo. Eta laugarren aukera, azkena e-mail bidez da. Ez dakit, norbaitek ez bali madu publiko parte hartu nahi, edo zein, arrazuien gatik, ba bueno, aukera hori ere hor dago. Nire emaila beti jartzen dut, bideo guztitan dago informazio edo deskribaten kajatxe hortan. Baina, bueno, zalantzaik ez egoteko, haus da.? bale? Nik uste, bastante simplea dela parte hartzea gaina, ez daukazue kanalera arpidetuta on beharrik, edo ez daukazue Instagramen nire jarraitzaia izan beharrik, ez olako ezer. Utsi komentario bat, eta listo. Beraz, zozketan parte hartzeko, lau bide dazka zue. Eta lau bidek erabiltzen bali bat ditu zue, lau aukera izango dituzue. Bale Hau da, youtube komentario batuzten uzten bali bat aukera bat. Instagramen komentario bat uzten bali bat ja bi. Twitterren idazten bali bat dia eta e-maila idazten bali bat dia zue, lau. Ez zetelako hibilinari beidatzen, Twitterren idatzi duna eta YouTubeen idatzi duna pertsona berdina dan edo ez, ordun. Lau leku diferentetan idazten balin badiazu, lau aukera. Baina horrek ez du esan nahi, Jutuben bi komentari hauzten badizkiazu bi aukera dauzkazunik, bale? Ulertu da ez da? Bueno, ba, apirillak hogei jarriko dut sozketan parte hartzeko mugabe zela. Eta hoxe da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikusteagatik, eta horrengor arte. Aio!